اگر میری سب لوگوں کے پاس اب اگر جو نظر آ رہی ہے تو وہ مجھے ایک دفعہ سب لوگ بتا دے یہ فی الحال بند کر رہا ہوں جب میں کمنٹس کے لیے بول کون کون سے بیسیکلی ویز ہے جس سے ہم لوگ یوٹیوب سے یوٹیوب کا ٹرائی کروں گا اس میں جتنی چیزیں اچھا جی کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے ویز آف ارنگ طریقے کار ہیں جس سے ہم لوگ جو ہے وہ یوٹیوب سے بیسیکلی جب آپ لوگوں کے پاس مونیٹائزیشن ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ابھی کیا ہے مونیٹائزیشن ریکوائرمنٹس اگر اس کو جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں تو آپ کے پاس 1000 سبسکرائبرز جو ہے وہ ہونے چاہیے اور 4000 واچ آرس جو ہے وہ آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہونے چاہیے تو اگر یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کی پوری ہو جاتی ہیں اور ود اینی سٹرائک یعنی کوئی بھی کسی قسم کی سٹرائک جو ہے وہ آپ لوگوں کو چینل کے اوپر نہیں آئی کوئی کاپی رائٹ کنٹینٹ جو ہے وہ لوگوں نے لائک فرسٹ اگر جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں جس طرح فائیو سیکنڈ کا جو اسکیپل ایڈ آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز کے اوپر ٹیکس فارم کے اندر جو ہے وہ ایڈ آ رہا ہوتا ہے چینل کے آپ کے پاس رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلے uh, ایڈز وغیرہ جو ملنی. ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ملنی. جو ہے وہ ہم لوگوں کی مونیٹائز ہو جاتی ہیں جب ہم لوگ ایڈ سینس کے جو ہے وہ ہمارا اپرو ہو جاتا ہے تو پہلا طریقہ یوٹیوب سے ارننگ کا ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈ سینس ہے جس سے ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ پورا ہوگا کنٹینٹ ہمارا پروپر ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ بار بار آتے رہیں اور ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ دیکھتے رہیں تو پھر آگے فردر جو ہے وہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں کیا اور کون کون سی بیسیکلی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں تو سب سے بڑا سورس جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس امیزون ہے ٹھیک ہے امیزونٹ جو ہے وہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہاں سے اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ اپنے ویڈیوز کے اندر لگا سکتے ہیں اور لنکس کے ذریعے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری کوئی بھی ویب ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سائن اپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جسٹ ایگزامپل فائبر کا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس میکس باؤنڈری ایک اچھا جو ہے وہ کلک بینک آپ کے پاس ایک اچھا ایفیلیٹ میتھڈ ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں امازون یا ادر ایفیلیٹ ویب سائٹس ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ امیزون کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ میں نے اکاؤنٹ ایک کھولا ہوا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈیش یا مائنس سائن پروگرام ڈاٹ امیزون ڈاٹ کام افیلیٹ پروگرام یا امیزون ایفیلیٹ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں نے گوگل پہ لکھنا ہے تو یہ پہلا لنک آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کو جو ہے وہ سائن اپ کر لینا یعنی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے بنا لینا چیزیں کچھ آپ سے پوچھے گا آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کس چیز سے ریلیٹڈ آپ بنا رہے ہیں ویب سائٹ پہ یوز کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پیج کے اوپر وہ جو بھی چیزیں پوچھے گا ٹھیک تو اس طرح آپ لوگ ڈیش بورڈ کے اوپر آ جائیں گے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سکس منتھ کے اندر آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ تین پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کرنی ہے وہ آپ لوگ بلاگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹریکنگ ہو جاتی ہے پہلے یہ خود سے دیتے تھے اب یہ کہتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی اپنی سجیسٹ کرتا رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں تو میں نے جس اگزامپل ابھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ایڈٹ دو سو اور مائنس ٹوٹی yeah, جو ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ڈیش بورڈ آ گیا ہے جب ہم لوگ اس ڈیش بورڈ کے وہ پروڈکٹ لنکس بینر نیٹ شاپنگ ایڈس موبائل پوپو لنک کر سکتے ہیں لنک پروڈکٹ کے اوپر میں آتا ہوں اور جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ देखते हैं Link لنک پروڈکٹس کے اندر جو ہے آپشن ہے سرچ پروڈکٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی پروڈکٹ اپنی جو ہے سرچ کر لی ہے اگر ان کو یوز کرنا چاہیں اگر ان کو یوز نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ سمپلی یہاں پہ سرچ کریں تو یہ میں نے دیکھے چیزیں یہاں پہ سرچ کی ہوئی تھی فیفا گیم موم اسکولنگ الیکٹرانک ٹوائز وغیرہ تو کوئی بھی ایک چیز سرچ کرتے ہیں الیکٹرانک ہمارے پاس یہ مختلف آ گئی ہیں اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے جو آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا چینل کے اوپر جس کی ویڈیو بنا کے گانا چاہتے ہیں تو میں اگزامپل لے لیتا ہوں جی یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈزنی کلاسک لائن کنگ فنڈنگ چلے یہ کیمرا جو ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں چلڈرن مینی ڈیجیٹل کیمرا دو انچاٹ جو ہے اس کی پرائس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ گیٹ لنک کی آپشن ہے یا یہ ڈراپ ڈاؤن پہ بھی کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کا لنک آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا لنک ہے جو میں نے پرموٹ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ میری ڈی آ رہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو اوپر دکھائی تھی یعنی اگر اس لنک کے ذریعے کوئی بھی پرسن جو ہے وہ پرچیز کرے گا ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو تو مجھے اس کا کمیشن ملے گا میں آپ کے پاس جو ہے وہ کمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو شارٹ کر لیں تو اس شارٹ لنک کے اندر بھی آپ کا لنک آلریڈی موجود ہے جب اس کو لوگ ایکسپینڈ دوبارہ یہی کلک جو ہے وہ جو لونگ آپ کے پاس لنک uh, تھا وہ ہی بن جائے گا تو یہ لنک یہاں سے اٹھا لیں یا گیٹ لنک کی آپشن کے اوپر آئے اور آپ کے پاس آگے فردر اس کی جو ہے وہ مزید آپشن وغیرہ جو ہے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹیکس اینڈ امیج اگر اس کا یہ کلر اور یہ چیزیں چینج کرنا چاہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بیسیکلی لگانا چاہیں صرف ٹیکس اونلی یا امیج اونلی لنک بھی جو ہے وہ آپ لوگ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اگین لنک آ گیا ٹھیک ہے اس لنک کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کاپی کرنا ہے اور یہ دیکھیں یور ایسوسیٹ آئی ڈی آلریڈیڈ ان دا کوڈ ایسوسیٹ آئی ڈی آلریڈی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اس کوڈ کے اندر تو جیسے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ وغیرہ کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے پرو ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ یوز موسٹ آف دا ٹائم یو کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ اونلی آپشن کو جو وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایچ ڈی ایم ایل ہے یا شارٹ لنک جو بھی یوز کرنا چاہے ہم لوگ یو کے لیے نارملی یہ شارٹ لنک ہے وہ یوز کرتے ہیں اچھا جی یہ کاپی ہم لوگوں نے اس لنک کو کاپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آگے نیو ٹیپ کے اندر آ کے اس کو ایک اس پروڈکٹ کی مختلف امیجز آگی یہ اس کا نیم آ گیا آپ کے پاس یہ فردر فردرز وغیرہ آپ کے پاس آ جائیں گے اس کے بعد ریویوز وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے ریویوز سے آپ کو بہت زیادہ آپشن جو ہے وہ مل جاتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں ٹھیک ہے اگر ریویوز وغیرہ جو ہے وہ دیے ہوں تو, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ نیمجیز وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے اس ٹیکس کو یوز کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لیں کینوا وغیرہ کے اوپر ٹھیک ہے اور اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے لگا دینی ہے اور جب چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ لگائیں گے تو پھر آپ لوگوں نے ساتھ اس کے جو ہے وہ کیا کرنا ہے چینل کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ لنک بھی اپنا جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ مین لنک ہے صرف ویڈیو بنا دینے سے آپ لوگوں کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو سے جو ہے وہ اس پیج کے اوپر آئے اور کون سے پیج کے اوپر پروڈکٹ پیج کے اوپر اور اس لنک کے ذریعے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا امبیڈ کوڈ جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کا امبیڈ کوڈ جو ہے وہ موجود ہے اس لنک کے اوپر آئے اب یہ دیکھیں یہ لنک اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ میرا امبیڈ کوڈ آ رہا ہے تو اگر 30 ڈیز کے اندر اندر وہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں تو اسے سے پھر مجھے بینیفٹ کیا ہوگا اس کا کمیشن ملے گا ان کے مختلف کمیشن ریٹس آپ لوگ جو ہے وہ اگین گوگل پہ جائیں گے اور ایمازونٹ کمیشن ریٹس یہ جو ہے وہ دیکھ لینا کہ کون سی کیٹیگری کے کی اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ کمیشن ہے ٹھیک ہے یہ کمیشن ریٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی لسٹ جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کو سکرول کر کے آپ لوگ کمیشن وغیرہ یہاں سے امیزون کا اپنا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اگر میں یہ دیکھوں تو یہ کمیشن ریٹس یار ہے امیزون گیمس ٹوینٹی پرسینٹ کمیشن ہے آپ کا لگژری بیوٹی لگژری اسٹور بیوٹی امیزون ایکسپلور ٹین ڈیجیٹل میوزک پلے فیزیکل میوزک ہینڈ میں ڈیجیٹل ویڈیوز وغیرہ فائیو ہے جو بھی یعنی پرائس ہوگی تو یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کمیشن ان کے کچھ باؤنٹی پروگرامز اگر ان کو پروموٹ کرتے ہیں باؤنٹی پروگرامز کہاں پہ ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے ٹھیک ہے یہ پروموشنز میں بھی جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے مختلف یہ امازون باؤنٹی پروگرام جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اگر ان کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ کے پاس یہاں پہ کتنی فکس प्राइस ہے بیسیکلی وہ آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی پروگرام سیل ہوتا ہے تو وہاں سے مل جاتی ہیں تو یہ اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اکارڈنگ اپنی کیٹگری چوز کریں لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہائیلی پیڈ ہے اسی میں جانا ہے ہائیلی پیڈ ہے تو اس میں جو ہوگا کمپٹیشن بھی اسی طرح کا ہوگا لیکن اگر دوسری چیزوں میں جائیں گے تو مائٹ بھی آپ کو اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس میں میں بتا دوں میں نے کیا کیا تھا دس پندرہ ویڈیوز مختلف سمپل سمپل جو ہے وہ جو میرے پاس لوگ آئے تھے ایز اے ان کو کینوا پہ لگا کے سمپل کینوا کے اوپر امیجز بنائی اور اس کو اپنے چینل کے اوپر پروموٹ کیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ صرف دیکھیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ڈیش بورڈ ہے اس پہ آپ کی ارننگ اور ساری چیزیں جو ہے وہ پیئر ہو رہی ہوتی ہیں تو صرف اس منتھ میں دس دن کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ٹوٹل چار شہر اور یعنی باؤنڈریٹ ڈالر اس سے منت پچھلے منتھ کے بھی پیسے آتے رہتے ہیں تو یہ ایک بھی انکم ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے کوئی بھی پروڈکٹس وغیرہ ویڈیوز لگا دی تو وہ آپ لوگوں کے پاس آگے جو ہے وہ چلتی جائیں گی ٹھیک ہے اس کو آگے فردر بھی آپ لوگ جو ہے وہ یو کے اوپر جا سکتے ہیں اور یو کے اوپر آپ لوگ جا کے کچھ بھی لکھیں لائک ٹاپ ٹین ٹوائز یا ٹاپ ٹین کوکرز یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں امازون لکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی تو ٹاپ ٹین جسٹ اگزامپل میں لکھتا ہوں جوسرز اون امازون یہ کی وڈ جو ہے میں نے سرچ کیا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہوگا یہ یہاں سے مختلف کچھ نے ویڈیوز بنائی ہوں گے کچھ نے سمپل امیجز بنائی ہوں گی چیزیں اٹھائی ہوں گی ٹھیک ہے اور ساز یہ امازون کے بیسیکلی جو ہے وہ پروڈکٹ ریویوز دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹاپ ٹین جوسرس اگر اس پہ میں جاؤں ٹاپ فائیو جوسرس کے اوپر تو یہ ساتھ ساتھ وائس اوور کی اس کے اوپر ٹیکس آ رہا ہے اور اگر یہ لنک پہ آؤں تو یہ دیکھیں یہ میں یو ایس لنکس یو ایس کے یہ لنکس دیے ہوئے ہر ایک میں ان کا اپنا ٹریکنگ آئی ڈی ہوگا یو لنکس جو یو والے ہوں گے ان کے لیے ہوگا اور کینیڈا کے لنکس جو ہے وہ یہ ٹاپ فائیو کیونکہ یہ امازون کا لنک ہر ایک کے لیے الگ الگ سے ہوگا تو یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے ہر ایک کا لنک دیا ہوا جس کے اندر اگین کیا موجود ہے ان کا ایفیلیٹ کوپن آئی ڈی موجود ہے تو کوئی بھی پرسن اگر یہ ویڈیو دیکھ کے امپریس ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں آرڈر کرتا ہے اس لنک کے ذریعے یہ جو لنک دیے ہوئے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے وہ کمیشن ملے گا تو یہ دیکھیں اگر تین لاکھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے تین لاکھ میں سے تیس ہزار دس پرسینٹ بھی ہم لوگ اگر کہیں کہ کیونکہ دو ہزار سے زیادہ تقریباً اس کے اوپر وہ بھی ہیں لائکس وغیرہ بھی ہیں تو اگر ایوریج لے لیں کہ دو ہزار لوگوں نے بھی خریدا تو ایک ویڈیو سے کتنا کمیشن جو ہے وہ بہت اچھی آپشن ہے امازون ایسوسیٹ اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیں اور ان اس لنک کو جو آپ لوگ لنک نکالیں گے اپنا فیس بک پیج بنا لیں وہاں پہ اس کو پروموٹ کریں پرنٹرس uh, کے اوپر اس کو پروموٹ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس لنک کو انسٹاگرام uh, کے اوپر کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور پھر یو کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو چیزیں ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہیں ایک ایڈسینس اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے اسپونسڈ کنٹینٹ کے اوپر آپ لوگ اس ٹائم جاتے ہیں جب آپ کا چینل جو ہے وہ کافی زیادہ گرو کر چکا ہو تو پھر بیسیکلی کیا ہوتا ہے مختلف کمپنیز وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ لوگ اپنے چینل کے اوپر پروموٹ کریں پروموٹ کمپنیز کنٹینٹ اور اگین یہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب آپ کے فالوور وغیرہ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں آپ کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہو تو وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہماری پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو جو بھی سلیبریٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اور اب جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سلیبریٹی بن چکے ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹاک اگزامپل بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو یہ کام بھی آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کر سکیں گے اگر آپ کی آڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ گرو ہو چکی ہو اچھا اس کے بعد اور جو ہے وہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگین پروڈکٹ ریویوز یہ بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اندر ہی جو ہے وہ آ جاتا ہے پروڈکٹ ریویوز کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اگین کیا ہوگا مختلف کمپنیز وغیرہ ہوں گی وہ آپ کے پاس آئیں گی اور اپنا آپ لوگوں کو بول سکتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹس کے ریویو آپ اپنی آ, اپنے پیج کے اوپر اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی مرچنڈائز وغیرہ جو بھی ہوں گی پروڈکٹس وغیرہ جتنی بھی ہوں گی, کو آپ وہ ٹھیک ہے اپنی آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ میرے خیال سے آلریڈی کامرس وغیرہ کر رہے ہیں تو اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اچھی خاصی انکم جو ہے وہ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اور مختلف بہت زیادہ آپشن ہیں ٹھیک ہے جن کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ اس کا میکسیمم میکسیمم جو ہے وہ بیفٹ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ بازو کا جو ہے وہ کراؤڈ فنڈنگ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ چینل کو یوز کرتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ سیلف ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں ابھی نہیں جا رہا ٹھیک ہے ہاں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اسی کے اندر جو آپ کی فری لانسنگ سروسز ہیں ان کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں پروموٹ یور فری لانسنگ سروسز ٹھیک ہے اپنی فری لانسنگ سروسز کو پروموٹ کریں یہ جو میں صرف کے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی پروڈکٹس وغیرہ کے لیے آپ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی لائک فوڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر پروگرام کر رہے ہیں مختلف ان کو جو ہے وہ ریسٹورنٹس وغیرہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ بلواتے رہتے ہیں اپنے پاس اور کہتے ہیں ہماری فوڈ کا جو ہے وہ ریویو کر دیں اسی طرح لائک سلیبریٹیز ایکٹریسز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو کاسمیٹکس میک اپ ریلیٹڈ جتنے بزنسز ہیں وہ اپنے پاس جو ہے وہ بلاتے ہیں اپنی پروڈکٹس کی پروموشنز وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے اور اس طرح سے مختلف چیزوں کے uh, جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو مارکیٹنگ کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان سارے طریقوں سے آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے جو ہے وہ طریقہ کار ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا پیڈ پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ چلا سکتے ہیں اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں ان کو چھوٹا کر دیتا ہوں میں اور چیزیں ہم لوگ ایڈ کر لیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنی لائک آن لائن کلاسز یا کوچنگ وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی یوٹیوب جو ہے ایک پیڈ کمیونٹی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ بھی نمبر آف سبسکرائبر کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو آپ لوگ ان کے لیے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی بھی الگ سے جو ہے وہ ان سے چارجیز کر یعنی جو آپ آڈیئنس uh, ہوگی جو کہ ٹوٹلی totally, ٹوٹلی totally آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ ہم لوگ آپ کو پے کریں گے اور آپ ہمیں جو ہے وہ سکھائیں تو آپ لوگ یہ بھی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ سارے کام ہیں جو کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے اگین uh, ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہاں تک کسی کا کوئی اگر کوشچن وغیرہ ہو تو وہ مجھے جو ہے وہ بتا دیں ٹھیک یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کیونکہ میں کمنٹس پہلے نہیں دیکھ رہا تھا میں کمنٹس کے اوپر آ رہا ہوں تاکہ کمنٹس ایک دفعہ جو وہ دیکھ لوں ملٹی چینل نیٹورک ٹھیک ہے یہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ تھرڈ پارٹی سروس پرووائڈر ہوتے ہیں جو کہ اگین یہ بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی طرح کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو اسپیسیفکلی کچھ رائٹس جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا کنٹینٹ وغیرہ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ, اس کے پیسے جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو یہ ہم لوگ آلریڈی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں اچھا جی ارننگ سورسز ہو گئے ہمارے کون کون سے ارننگ سورسز ہیں کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ارنگ کر سکتے ہیں آپ مجھے ایک دفعہ جو ہے وہ فی الحال آپ لوگ یہ بتا دیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے اپنے اپنے چینل پہ کتنے لوگوں نے اپلوڈ کی ہے ریلیکسنگ میوزیک کے نیم سے مائنڈ بھی آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو میوزک یہ دیکھیں جی انہوں نے لائف نا کیا ہوا ہے لائف ناؤ لائف نو کتنے لوگ ہیں لائف نو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ ریلیکسنگ سلیپ میوزک ہے پانچ سال پہلے کیا تھا تین سو تیئیس ملین ویوز ہے تین سو تیئیس ملین ویوز ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ جو لائف نو چل رہے ہیں ان پہ دیکھ لیں اگزامپلے لے پہلا کتنا ہے اس کو ترتالیس کر رہے ہیں اس کو تینتیس سو لوگ واچ کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی چینل ہے یہ دیکھیں یلو برک سینما یلو برک سینما یلو برک سینما ٹھیک ہے اور یہ ریلیکسنگ نیچر آ گیا نیکسٹ دوبارہ آ گیا چوتھے نمبر پہ پھر یلو برک سینما آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سوتھنگ ریلیکسیشن تھا ہارٹ میوزک ہے ہارٹ میوزک ریلیکسیشنز جو ہے وہ آ گیا دو سال پہلے چھیالیس ملین ویوز ٹھیک ہے ٹویلو کے ویوز ٹوینٹی تھری ملین ایک سال پہلے کا ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی اپشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ فری اسٹاک ویڈیو وغیرہ اٹھائیں نیچر وغیرہ سے ریلیٹیڈ اس کے بیک بیکینڈ پہ یہ میوزک لگا دیں یہ آپ لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں پلس اس کے علاوہ وائٹ بورڈ اینیمیشن جو ہے وہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں وائٹ بورڈ اینیمیشن کے اوپر جو ہے وہ کریں اس کا کافی زیادہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں پلس یوٹیوب شارٹس یہ آلریڈی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کل ایکسپینڈ اپرچونٹی فار اوور ایکزنگ کمیونٹی پلس جنریشن آف پہ چاہیں جائیں اگر وائٹ سائڈسٹوری ٹیلنگ فار ایوری ون نیو وے ٹو پارٹیسپیٹ اور اگین اس میں اتنی بڑی ڈسکشن کی ہمیں جا وہ ضرورت نہیں ہے یہ آلریڈی ہم لوگ جو وہ ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک تو اچھا ایک منٹ شارٹس کی سلائیس میں دیکھ اس میں یوٹیوب شارٹس میں بھی کچھ چینل ہیں لائک نیو سمارٹ یوٹیلیٹیز کا ایک چینل ہے نیو گیجٹس کا ایک چینل ہے اسی طرح اور کچھ چینلز ہیں جو کہ یہ ایفلیٹ امازون ایفیلیٹ پہ کام کر رہے ہیں شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں اور ساتھ انہوں نے اپنا لنک وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کیا ہوتا ہے تو یہ بھی چینل اگین جب آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کریں گے تو بہت زیادہ آپشن وغیرہ آپ لوگوں کے پاس اپیئر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا سارا یوٹیوب سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں تھیں اب یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب ٹیوب والا اب تمہارے حوالے وطن دوستوں والا حساب